الغجرية تختبئ تختبئ في العمارة تسمع الأخبار العالم يفيق ويتساءل أسمع همهمات في درج العمارة الجارة الغجرية تسكن وحيدة أسمع همهمتها مع أبنائها الذين يأتون لزيارتها السماء تتخذ لون ورقة من لون رمادي خفيف. أمطار خفيفة سقطت منذ ساعة. الطيور غنت في الصباح وتوقفت عن الغناء. أدخن قلقي وأمضغ كآبتي التي تلبس قبا وتشرب معي القهوه السوداء فوق ورقي يقطر دم ات من غيمه في ذاكرتي تبو تخرج منه اللقالح هدير السيارات ياتيني من بعيد كصخب البحر اولد الافكار فوق ورقه مقدسه حفيد ياسر يعلمني النقنقه والحب فوق الورقه لا يكف علي الابتسامه ويقول لي ان تقضى ربيع سوف ينتهي ربيع فكره سريان مقابل واقع عليم مدرسة متعبة تمارس الدعارة وتتسلق على الفقراء، مفكر راديكالي يفكر في تغيير العالم، فقر يدرك دمعه على والدزني بعد رحيله، شاعر ينظم قصيدة على ضوء شمعة، متصوف يلبس خردة، لكي يتقرب من الله وتحصل له الولاية، جندي يكتب رسالة من أرض المعركة يحتضر وباله مع أطفاله، حمار وحشي يزوق قصيدتي، ملك الغابة يبحث عن وزير فيلبي الحمار من الأرض في كتب القراءة أبحث عن طفولتي، وعن ذكريات جميلة المخبأة في حقيبة مدرسية أبحث عن خيط وعبرة أرتق به القصيدة في صندوق رأسي رائحة قديمة وأفكار جميلة وعن دخولة بعيدة في درج مكتبي حية وفكرة تسعى واحلام سعيده ربطه عنقي صارت قصيده ويتتاءب المساء الذي زارني ورحل بخطاه الوئيده موت قرب حذاء كرسي ينظر ويتامل من شرفه سرير ينام دون ان يخبر احدا سيجاره مكفنه بورق ابيض تنتظرني سياره حمراء تطير نحو سحابه قمر يمنحني نوره لاكتب قصيده ظلي يتبعني اينما ذهبت يسبح معي وينام ويعلم ويعلمني اصول الكتابه غربتي تنام بجنبي وتتزين امام مئات وتلبس معطفها وقبعتها وربطه عنقها وتتنحنح وتقول لي حوالي الخامس صباحا في البار الفلاني انتظرني سوف نشرب قرساً من الويسكي وندخن السجائر وإني لا أعيدك بمزيد من الخسائر، وستكون حياتك تعب ومحن وسجائر ودموع وسأزورك كل يوم مهما تخبأت في القلوع غيمة تخضر منها دمعة شجره عاريه قرب مغني كثيف اسود سماء حمراء يتدل منها, يتدل منها لسان نمر يخرج من رمانه في برج مكتبي تنام افكاري مع قربتي وينام الهباء المنطور وطائر الغراب فكره تختبئ وراء حجاب امراه تنام فوق الضباب وتلتحف بالسحاب شاعر يحمل قضيه يقدر من عينيه دم وصراب الناس اعتنقت المذهب الكلبي وعم في الدنيا الخراب هاؤم امراه كتابيه وشطحات عقل الصوفية وإبحار ذات المترامية نحو المرافئ بعيدة وحدّتوني بلهجتكم الفصيحة والعامية عن عشائر الأدمغة وعن الدمار الشامل والحروب الدامية حدثوني بلغتكم المتعالية عن العنصرية والأسلحة الجرثومية وعن فلسفتكم وثقافتكم الراقية وعن تسليح الاطفال وتشويعهم وعن هرمحاتكم النابيه ياتيها الملا هل, هل تدري يا أيها الملأ هل تدركون مرامية إبتوني في رؤياي وأحلامي إبتوني في سبع ورقات مالية وسبع عمولات أخرى فانية عن بيع السلاح والتحكم في الشعوب ووعد الأفكار ومحاكم التفتيش وسجودكم العاتية حدثوني يا سادة عن البترودولار وعن تطبيعي وشعوبكم السامية عن الفاشيه والنازيه وتعذيب المفكرين والمثقفين في سجونكم العاليه حدثوني بلغتكم الراقيه عن عن عن حضارتكم المتهافته انبئوني ان كنتم للرؤية تعبرون عن قتل الافكار وعصر المثقفين ودعاه السلام والمحبه وعن بطون الخاويه اني لا ارى لكم من باقيه وما أَدْرَكَ ما هي نار حاميه لتدمير وفتك الامم الضعيفه من قبل الطغاه مِنْ بالافكار الساديه بين واشنطن اضع ياسر حبيبي على صدري وانام بجانب كتاب مفتوح واحلام وقصائد مؤجله اضع قربي غربتي وأغفو انام نوما متقطعا مليئا بالغرق تنام مع الكوابيس المريعه هدير السيارات يسرني كسخب البحر أبحر في دهاليز المتاهة أسافر في حب أكتب قصائدي على وجه الماء أرسم قريبا على جبين الريح سأنام من أجهوني حتى يوقظني صباح جديد